Jag undervisar i svenska som andraspråk och jag är egentligen lärare också i filosofi och svenska på gymnasiet, men jag undervisar i svenska som andraspråk. De är nyanlända som sagt och de har inte så mycket språk och de har inte så mycket trygghet utanför skolan så att vi blir en sorts trygghet för dem. Så det är lite speciellt. Relationen blir väldigt viktig. Eh, och det gillar jag. Det tycker jag är kul. Ja, 2015 var ju en stor eh, boom när det kom många eh, nyanlända och så. Och det, det var ju en utmaning men vi lyckades klara det. Ja, jag tror att det är att vi, vi hade en verksamhet med nyanlända som fungerade bra. Sen är det klart att det var... Det var utmaningar. Det var många skolor som fick, som fick eh, tampas med nya situationer och så. Men jag tror att det, att det fanns så mycket kompetens i kommunen. Det hjälpte mycket. Som eh, nyanländ som behöver du, det är, finns ju inga undantag när det gäller att du ska komma in på gymnasiet eller så, utan du måste ha betyg i svenska, du måste ha betyg i Matte och alla ämnen som, som en grundskoleelev har. Och det här har ju varit en utmaning för oss på, på Sprint. för att i grundskolan har de 16 ämnen. Och vi har inte möjlighet att ge dem 16 ämnen. För det skulle vara, då skulle de få så mycket på sina scheman. Så vi, vi försöker ge dem en grundskolutbildning fast på mycket kortare tid. Det är en utmaning. En bra lärare tycker jag ska vara nyfiken och vilja utvecklas hela tiden och bry sig om sina elever. En bra lärare är också en person som, som tror på sina elever, som har höga förväntningar. Och, och jag brukar säga att mitt mål är att alla ska klara sig och hittills har jag inte lyckats. Det är mitt mål. Det är ständigt mitt mål när jag går in i klassrummet att alla ska lära sig så mycket som möjligt. Och en av utmaningarna på Sprint är ju att alla elever har inte gått i skolan tidigare. Så att de, de är inte vana med skolspråket och, det, och då förstår man själv det är ganska logiskt att det är svårt på tre år att hinna nå målen för årskurs 9. Men det är också väldigt roligt. Jag har världens bästa jobb, brukar jag säga. Jag vill återkomma till det här, jag pratade om att man bryr sig om sina elever. Jag försöker i början, innan jag börjar en lektion brukar jag försöka heja på alla. <skratt> och Förut så, förut så skakar jag hand med alla, nu hejar jag på alla och frågar hur det är och så. Så att jag ser alla elever innan lektionen börjar. Det tycker jag är ett bra knep för att få med sig alla från början. Och också visa att jag bryr mig om. Det. Alltså det är, det är fantastiskt roligt också för att det är stimulerande, alltså man utvecklas hela tiden. Jag läser eller pratar med kollegor och hittar nya metoder, nya idéer. Så här kan man jobba. Ja just nu så, så jobbar jag en del med Growth Mindset som var populärt då när jag var i USA. Som handlar om tilltro på eleverna, att eleverna inte ska säga att jag klarar inte det här utan de ska ha en en positiv inställning och försöka eh, se det som att jag kan inte det nu, men jag kommer att klara det sen. Och på så sätt kan man utveckla sättet att tänka och man kan faktiskt förändra hjärnan. Då. Att eh, eh, vara mer positiv. Och det gäller hela livet. Det kan gälla relationer också, att den här relationen ska fungera. Och ändrar man sitt sätt att tänka så har man större möjlighet att lyckas med det man vill. Och det andra jag jobbar med är kooperativt lärande, som jag har upptäckt ganska nyligt. Jag jobbade redan innan ganska mycket på det sättet, men det handlar mycket om att man lär sig av varandra. Jag brukar säga att det är 20 lärare i klassrummet, det är inte en lärare. Och genom att jobba tillsammans så får eleverna prata mycket mer svenska än om jag står och pratar och frågar dem en och en. Om de då sitter i grupp istället och jobbar med någonting, då får de prata mycket svenska och utmanas och lösa en uppgift, till exempel. Det roligaste det är att träffa eleverna varje dag och också mina underbara kollegor. Vi är ett sammansvetsat gäng. Vi tänker lika, vi skrattar mycket. Och vi lär oss mycket av varandra. Och elevernas tacksamhet, den är någonting helt annat än på gymnasiet. Jag kan ju jämföra båda delarna. Och på gymnasiet då kändes det lite som att det spelar ingen roll om det var jag som kom in eller en annan lärare som kom in. Men eh, sprinteleverna, de är mån om hur jag mår. Och, eh, de är tacksamma och tackar efter lektioner. Så. så det är jättekul.